алекс чи можна заморожувати будинок із саману обкладений зовні червоною радянською цеглою Середній на, на стінах і на стелі глиняна, вапняна, цементний ращин. Ну, теоретично, так, Алекс. Дуже часто ми можемо бачити, закинути будинки з саману, але я вам скажу так: заморожувати там можна, але срок його життя буде дуже сильно скорочуватися. Це і за того що, як я казав, стіни щоб жили їм теж потрібна енергія так же як і людині хочете ви цього чи ні енергія дозволяє конструкціям бути сухими тобто щоб вся волога з них виходила а коли у вас глина суха то і дерево не гниє середньої стіни сама не є різний наприклад якщо у вас звичайна мазанка де внутрі дубової. Ну, зазвичай дубовий дерев'яний каркас то отакі от будинки Вони дуже погано переносять оце заморожування з кожним роком все швидше і швидше цей будинок буде розвалюватися. те що я казав що буде як це сказати настоящий В общем, екологічні технології вони потребують енергії людини для того, щоб жити. А сама це екологічні технології. Тому так, заморожувати можна, але і навесні потім дуже важко цей запах сирості вигнати. Тобто там треба цей будинок протоплювати 2-3 дні. Ось, і все одно цей запах ще довго стоїть аж до літа. Поки воно вивітриться, це оце, оце, запах сирості цього будинку ну, в нас просто є сама не будинок ми вже два роки тут не їздили ось він вже почав розвалюватися і він кожен рік заморожувався і кожну весну його треба було ремонтувати тому що ці стіни от такими буквально кусками вивалювали просто-напросто приходилось ремонтувати